السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد شقة للبيع مساحة مئتين وخمسين متر تشطيب جديد عمارة حديثة دور تاني مدخل فر واتنين أسانسير شقة على الشارع عرضه ثلاثين متر توضيبها لسة تشطيب جديد موقعها مميز جدا في المهندسين متفرعة من لبنان وشهاب التفاصيل كلها كاملة هتلاقوها أسفل الفيديو طبعا الأسقف معمولة جابسون بورد تكييفات سبليت جديدة توضيب شيك جدا نخش بعد كده على غرفة طريد التوزيع أول حاجة عندنا هنا المطبخ بعد كده بنخش على اليد اليمين نلاقي باب تاني بيطلع على الغرف الشقة ليها بابين دي أول غرفة بتقابلنا عندنا بعد كده الغرفة الماستر فيها جزء يتعمل وفيه صغير في قلب الغرفه وفي هنا الحمام المسطح فيه كابينه شاور ميزان التوضيب لسه جديد وصف كلها جوبسون بورد تكييفات تفاصيل وسعر كلها اسفل الفيديو بنطلع تاني لطرق التوزيع بنروح للحمام اللي بيخدم الغرفتين وبعد كده بنطلع على الغرفه الثالثه على الشارع ميزه ان لسه تشطيب زيرو في طبعا المنتين عازل للصوت توضيبها جميل جدا من الفيديو عجبكم لا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك وشير نقدر عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس اتمنى فيديو النهاردة عجبكم تظهروا المساحة بتاعة الريسبشن